السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے چینل ڈریم انکو پہ آپ کو یونیورسٹیز ایڈمیشن اینڈ جابس کے متعلق آپ کو بہت ساری معلومات ملیں گی ہم نے کیسے اپلائی کرنا ہے اور اس کا پروسیجر کیا ہے کیا کیا ہمیں کوالیفکیشن چاہیے تو یہ سب کچھ آپ کو میرے چینل پہ ملے گا تو اگر آپ اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھ میں بیل اکاؤنٹ کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے جی گا تو آج میں لے کے آیا ہوں آپ کے لیے ایک اور زبردست ویڈیو گورمنٹ جاب کے لیے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جابس جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہیں تو اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں وہ جابس کون کون سی ہیں اور اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اور ہم نے اپلائی اس میں کیسے کرنا ہے तो ये मेरे पास एक एडवरटाइजमेंट है इसका फैकल्टी रिक्वायर्ड फॉर कैंट पब्लिक हाई स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज खारिया कैंट तो ये आर्मी का एक कैंट है कैंट में जो स्कूल एंड कॉलेज है वहाँ पे टीचर्स रिक्वायर्ड है टीचर जो रिक्वायर्ड हैं पोस्ट है, मिस्ट्री टीचर फिजिक्स टीचर मैथमेटिक्स टीचर जनरल साइंस टीचर एंड इंग्लिश टीचर फाइव सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं और उनकी जो पोस्ट है वो फ्री है वहां पे जो भर्ती है वो अपॉर्चुनिटीज वो वो है, है तो इसके लिए क्वालिफिकेशन हमें चाहिए बी एस ऑनर एम एस सी इन रेलिवेंट सब्जेक्ट फर्स्ट डिविजन बी एस रेलिवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए बी एस मीन कमिस्ट्री में हम अप्लाई कर रहे हैं तो बी एस فس میں اپلائی کر کی اور لاسٹ ڈیٹ ہے جی اس کی تھرڈ اگست تین اگست دو بائیس اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور اپلائی کیسے کرنا ہے وہ یہاں پہ ایڈورٹائز کے اندر آپ کو ایک لنک دیا ہوا ہے یہ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے کلک کر کے اپلائی کر سکتے ہیں تو میں اس لنک پہ جاتا ہوں اس لنک پہ پہ جانے کے بعد یہاں مجھے ایک بٹن نظر آ رہا ہے اپلائی آن لائن اپلائی آن لائن پہ کلک کروں گا تو نیکسٹ ہمارے پاس ایک گوگل فارم شو ہو رہا ہے یہ ایک گوگل فارم ہے تو اس کے اندر جو ہم اپنا ڈیٹا لکھیں گے यहां पे हम अपना डेटा लिखेंगे यहाँ पे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखते तो ये मैं कभी लिख रहा हूं आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे सही करके लिखना है یہاں پہ اپنا ایڈریس لکھوں گا وہ سبمٹ ہو چکا ہے تو یہ تھا کرنے کا کہ ہم نے کیسے اپلائی کرنا ہے تو امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ پہ ضرور پوچھیے گا ہم اویلیبل ہیں آپ کے لیے तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो भी जॉब की वीडियो है अपडेट है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे